У будинку батька Христини спеціалісти публічного акціонерного товариства Запоріжжя Обленерго сьогодні відновлювали електропостачання. В домі повністю зруйнований другий поверх та пошкоджено перший. Христина каже: "Її батько Олег під час ракетного обстрілу був у дворі, а діти разом із мамою спали всередині. Прилетіла, ну, можна я не знаю, говорити ракета, прямо на кришу дому і попала. В дом, ну, начал гореть полностью второй этаж, и он был здесь, его отбросило. Ему сделали три операции, осколки вытащили, рука э, обгорела сильно. Ну, надеемся, что скоро выпишут. Осталось кухни немножко, да, посуда такая осталась немножко. И в шкафу несколько вещей такое в родительских, ну, в основном папыные, мамыные нет, мамыные все сгорело. Нині родину прихистили родичі. Христина каже, а жити вже у будинку неможливо. Він не підлягає відновленню. Будете нам чекати подавати? Так, папа вже зареєструвався в Дії, на ньому оформлений дом. Я думаю, що ну, держава нам поможе. Нам помощь много, и кто из депутатов приезжали, помогали, то есть и до сих пор они не отказываются. Говорят, без проблем звоните в любое время, мы приедем. Красный крест нам тоже выдал сертификаты на еду, ну, с сельпо. Вот. Ну и так вот приезжают, тоже машины, технику попригоняли. Власниця одного із пошкоджених приватних будинків Олена Хорольська каже, коли російська ракета влучила у приватний сектор, була на роботі. Про ситуацію із будинком їй розповіла донька. За словами Олени, в приміщенні на той час була донька і онук. Оце тут диван, це тут спав мій онук. І це на нього стеля впала. На дивані валялися каміння. Оце. так, Що він залишився живий? Це... — Щасливий випадок просто. — А він і ваша донька самостійно виходили в битингу, чи допомагали ДСНС? До Самі виходили. Двері винесло. Вибухової хвили повинесило двері, вікна, все повинесило. Вчора відновили світло, воду, а газ да, — так, вчора от заглушку поставили, бо тут все було пошкоджене, тут вже всі труби порепані були. Наслідки ракетного обстрілу у приватному секторі ліквідовують спеціалісти різних комунальних служб міста. Зокрема, розбирають завали спеціалісти аварійно-рятувальної служби Запоріжжя. Допомагають їм у цьому волонтери. Ми вже другий день допомагаємо людям розібрати завали. Ой, люди лишилися без останнього, без життя, без, без житла, без нічого. У нас група волонтерська. Мы волонтерской деятельностью занимаемся уже с начала войны. Дознали, что сюда нужны люди. Пришли допомагати. Начали разбор с тех конструкций, которые грозили падением. Те же кирпичи, заваленные углы, То есть, чтобы люди не пострадали в результате вторичного обрушения. Сейчас, получается, разбираем все крыши, оцениваем состояние сооружений, возможно ли. Дальнейшее их использование, либо они подлежат полному сносу. На соседней улице только крыши. Дома все нормальные здесь. Один дом мы уже завалили, второй будем валить, подлежит сносу. За словами Едуарда Нехорошева, орієнтовно вісім будинків неможливо відновити. Але остаточно це стане відомо, коли відбудеться розбір дахів, і спеціалісти всередині будинку оцінять, наскільки зруйновані його конструкції. Нагадаємо, 25 травня о 5.13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО. Згодом внаслідок ракетного удару, окрім будинків в приватному секторі, було пошкоджено один з торгівельних центрів міста в Олександрівському районі – та інфраструктуру підприємства у Шевченківському. Дар'я Пасічник, Владислав Коешук, новини на Суспільному, Запоріжжя.